Ε, εμεί το το. Υπότιτλοι ja. AUTHORWAVE Γεια σου. Είχε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 από κοινού, μπορείτε να δείτε Φόρη στέγνωσες, ε. Στέγνωσες. Α! Φόρη, πού θα... Πέρασου, πέρασου, το Έτσι, Να να να Αυτό να δούμε. Ανέβα μπάλα. Ε, καλά, βγες με δύο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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE Там он, он. Орея, поле орея. Эла. Эла. Ощи. Сдевали, сдевали, так что. Олей. Дари. Залетел гол. Αυτό στο δεξιά, 5 свою <laughs> бухгалтерскую δεν μπορείτε να Beccare Cardano 1-0 ε Ε hmm? <revised commencer> <betrayed> <liters> <outra>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 Πάμε στο λεφτόμενο. Τι λα μπومه και σε αυτό και σε αυτό δεν είναι μόνο η Δεν Εμ να εφγά Bravo repap Bravo ρε Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Διάβολο παντού, Διάβολο Bravo πέρα, πέρασε. Μια είναι Μόνο ένα μάτι από τα παιδιά. Έτσι μπράβο, δεν είναι ο Όχι, Γεια σου